Zdravím vás, milí přátelé, jsme společně s Miminy stále na jedné z nejvyšších staveb v České republice, na Žižkovské televizní věži, odkud je za hezkého počasí vidět velká část naší země. Pojďte se teď spolu s námi trochu pokochat až se dokocháme, řeknu vám další důležité informace o tom, co dělat, abychom se dál mohli zdarma dívat na televizi a hlavně, kdy nás to všechno čeká. Jak už víte, pro příjem televizního vysílání nové generace DVB-T2 budeme potřebovat televizor s integrovaným tunerem DVB-T2 nebo setobox DVB-T2, který připojíme ke své stávající televizi. Ceny setoboxů začínají na 550 korunách. nic dalšího už platit nemusíme. A navíc i tyto levné setoboxy zvládnou přijímat televizní programy v HD kvalitě. U všech typů přijímačů DVB-T2 se ale ještě před jejich koupí ubezpečte, že splňují technické parametry potřebné pro příjem českých vysílacích sítí nové generace. To znamená DVB-T2 a kodek HEVC, nebo úspěšně prošly certifikací českých radiokomunikací. Tedy je na nich kulatá zlatá samolepka s logem DVB-T2 ověřeno. Pokud doma máte vlastní anténu, nemusíte obvykle nic dělat. V případě, že bydlíte ve velkém bytovém domě, například v paneláku nebo v ubytovně, bude potřeba při přechodu na nový typ televizního vysílání DVB-T2 upravit společné televizní antény. Jde o antény, které zajišťují rozvod televizního signálu do jednotlivých domácností. Pokud máte byt například ve společenství vlastníků jednotek, takzvaném SVJ, domluvte se a zavolejte servisní firmu, aby společnou anténu se řídila. Seznam proškolených firm najdete na dvbt 2 ověřenocz Přechod na DBBT2 vysílání není výmyslem těch, co televizní programy připravují, ani těch, co třeba odsud televizní signál šíří dál. Důvody jsme si říkali už v minulém videu. Každopádně si dejte pozor na kampaně některých společností, které šíří televizní signál jinak než přes anténu. Jedině pozemní televizní vysílání právě přes vysílače, jako je tento Žižkovský, tedy vysílání přes anténu, je zcela zadarmo. Za ostatní, jako jsou ta kabelová nebo satelitní, budete muset měsíc co měsíc platit. Tato tabulka ukazuje, jak se v uplynulých letech zvyšoval například poplatek jedné ze společností šířící televizní programy přes satelit. To vám ale většinou nikdo, když vás bude lákat, neřekne. A teď to nejdůležitější. Kdy to propukne? Ostrý přechod na DVB-T2 začne v Praze a ve středních Čechách už 27. listopadu 2019, kdy budou vypnuty vysílače České televize na Žižkově a na Cukráku. Z obou těchto lokalit se však už dnes vysílá DVB-T2, takže pokud už máte DVB-T2 přijímač, již dnes můžete sledovat vysílání České televize v HD kvalitě. 7. ledna 2020 bude následovat vysílač české televize ve středočeských Voticích a 8. ledna 2020 pak začnou být vypínány některé programy Novy, primy a Barandova, které vysílají ze Žižkova. Kdy přesně se přechod odehraje u vás, zjistíte opět na dvbt 2 ověřenocz Na všech místech v zemi už probíhá přechodové vysílání DVB T2. Tedy si už teď každý z nás může vyzkoušet, zda naše televize či set box umí DVB-T2 přijímat. Přelaďování televizních přijímačů není nijak složité. Na televizoru nebo set top boxu spustíme buď automatické vyhledávání sítí a do paměti přijímače se tak načtou veškeré sítě DVB-T2, jejichž signál je v dané lokalitě dostupný. Nebo zvolíme manuální ladění, při kterém zadáváme přímo vysílací kanály. To samé nás čeká, až dojde k definitivnímu přepnutí na DVB-T2. Odměnou pro nás bude řada televizních programů, vysílajících zdarma v HD kvalitě. No a my se uvidíme zase příště, kdy vám prozradím další důležité a zajímavé informace. Mějte se a dívejte se!